מטרת וידאו זה היא לכתוב את כל המספרים בסדר הנכון מ-0 ועד 100. אבל אני עומד לעשות זאת בצורה מעניינת, כך שנוכל לראות תבניות מסוימות במספרים עצמם. אז אבא נתחיל. אני עומד להתחיל ב-0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, במקום המספר הבא, שהוא כמובן 10, שאותו אורך לכתוב, אבל במקום זאת אני רק העתיק ועדביק את כל זה, אז נעתיק ונדביק את כל זה ונראה מה זה נותן לנו. אז אם אני עושה את זה, איך זה עוזר לנו, אז אנחנו יודעים שהמספר הוא 10. שאחת הצורת לחשוב עליו הוא 1 ואחריו 0, מה המספר שאחריו זה 11, שהוא 1 ואחריו 1, מה המספר שאחריו זה 12, שזה 1 ואחריו 2, ואז 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, זה היה נחמד ויפה. שורת המספרים הבאה שבה אני עובר מ-10 עד ל-19 דומה לשורת האחדות. אז המשפר השני הוא כמו הצהוב, אבל אז הוספתי אחד סגול לפניו. וצורה אחת לחשוב על זה היא שכל אחד מהמספרים, הסגול שהוספתי מייצג 10. אז ניתן לראות זה כ-10, כ-10 פלוס 1. 12, 10 פלוס 2. בוא זה עדיין עובד. אז בואו ניקח שורה נוספת של מספרים. ניקח שורה נוספת, השורה המקורית שלי. אז מה אני מקבל אחרי 19? אז כמובן אחרי 19 אנחנו מקבלים 20, ואז 20, 20, ואז 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. אז אני חושב שאולי ניתן לראות כאן תבנית. מה אנחנו נעשה עם השורה הבאה? אז עכשיו אנחנו ב-30. אז המספר הראשון הוא 30, שזה 30 פלוס 0. 30 פלוס 1, 30 פלוס 2, 30 פלוס 3, 34, 35, 36, 37, 38, 39. אז כשעושים זה אני חושב שכבר רואים תבנית. המספרים ימין ממשיכים מ-0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ואז המספרים בשמאל, אם אנחנו בין 10 19 תמיד יהיה לנו 1, בין 20 ל-29 תמיד יהיה לנו 2, בין 30 ל-39 תמיד יהיה לנו 3. אז איך אני יכול להשלים את זה? לעבור כל הדרך עד 99 במהירות. אז בואו זה, אז 40, עוד לא כתבתי אותה עדיין. זאת ה-50, תה זאת תהיה 60 זאת תה 70 השמונים. 80 ואז יש לי את שורת ה-90 כאן. אז כבר אמרנו שהשורה הזאת עומדת להיות 40, השורה הזאת עומדת להיות 50 זו עומדת להיות, אני רוצה לבדי שלא משנה פי כל הצבעים, זו שורה 60, זו שורה 70, יש לי את 80 ואז כמובן יש לי, בואו נמצא צבע אחר, mm, אני אשתמש שוב בסגול, יש לי את שורת 90 אז מה אם ניקח את זה? אז בואו ניקח את זה לכאן, נעתיק ונדביק זה, אז ונדביק זה כאן. אז עכשיו יש לי 41, 51, 61, 71, 81. עכשיו אני אוכל לעשות זאת כאן, 42, 52, 62, 72, 72, 82, 92. אני אוכל לעשות את זה לכל אחד ואחד מאלה. אז עכשיו זה 44, 50, 54, 64, 74, 84, 94. ואז כשאני עושה את זה, רואים את התבנית המלאה. אנחנו רואים את התבנית המלאה וכמעט סיימנו. כמעט סיימתי המספרים מ-0. ל-99, 49, 59, 69, 79, 89, 99, ואם נרצה רק להרגיש טוב, נוכל לשים כאן, נוכל לשים כאן 100, מספר 100 כאן. אז נראה שהתבנית עדיין קיימת, ועברנו מ-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ואז אנחנו מקלים 10 ואחריו 0. זה היה נחמד מאוד.